21-річна Вікторія Сінько працює офіціанткою в ресторані в Кривому Розі. Для фестивалю перевтілилася у персонажа з комп'ютерної гри «Genshin Impact» – кецин. Каже, вбрання її героїні – дещо інакше. Але для того, щоб зробити ідентичне, знадобилося більше часу. Над створенням елементів одягу працювала один день. На а, виходить, дівчина по більшій частині після вона – дівчинка, яка здебільшого копіює кішку. Вона – помічниця віце-президента однієї з країн цієї гри. Вона – захисниця. Головне – вона носить одяг фіолетового кольору, носить меч. Все безкуче з золотим, з квітками. Більшу частину аксесуарів я зробила сама. Лінзи та перуку придбала. У персонажа особливий колір очей і хотілося передати образ. Я цікавитися косплеєм почала з 2018 року. Здебільшого це вихід із зони комфорту. Можу познайомитися з людьми зі своїми ж інтересами, знайти творчих людей і показати саму себе. Косплей це один із видів перформансу, тобто дійства, що полягає у перевдягненні в костюм персонажей з подальшою імітацією характерних для нього поведінки й мови. Відтворили героїв одного із коміксів, що розповідає про Японію у повоєнний час відвідувачі заходу із Запоріжжя та Дніпра. Справжніх імен не назвали, представилися псевдонімами Бліц та Вата. Фактично, ми повинні лінуватися. Ми ніби збірний образ диванних військ. Я – голова творчого відділу Ніт Хомгард. Оперативник Ніт Хомгард та його підлегли. Ці образи взяті з однієї з манг, яка розповідає про Японію по воєнний час, коли більша частина молоді страждала від безробіття. І в якийсь певний час головний герой приєднався до організації Ніт. В основному всі костюми купувалися на воєнторгах чи в інтернеті. Подобається ця манга і герої, адже ми такі, ми самі себе так відчуваємо». Збірний образ дуже запам'ятовується. Софія Кочеренко також обрала для себе образ із китайської гри – персонаж Казуха. «Зараз це ну, популярно тому... і також мені сподобався цей персонаж, тому я вирішила саме в нього перевтілитися». Сама ні, це заказ за Алі Експресу з Китаю. Повністю. Скільки тобі обійшолося на тим? тисячі. Не шкода? Ні. Мені не шкода. Зовсім три роки. от як почала дивитися аніме? Це Ну, це пішло із, із сім'єю, тому мені це сподобалося. Косквин теж в три роки займаюсь, але це пішло якось, само, якось самозахотілося. У мене тато дивиться аніме, грає в ігри в 45. Захід з Наздибанка зібрав у якості учасників та відвідувачів 50 косплеєрів. 13 із них взяли участь у конкурсі «Дефіле в образі». Відбувся також танцювальний конкурс «Кей-поп Cover Dance, де учасники відтворювали хореографічні композиції відомих корейських поп-виконавців. У ньому взяли участь 12 танцювальних команд і сольних танцівників із Запоріжжя, Києва та Дніпра. Найкращі учасники конкурсів отримали плакати і значки з зображенням кей-поп-виконавців, та персонажів аніме. «Ми сьогодні виступали з нашим колабом «Give no chance» з композицією «Tomorrow by together – Fair of Shampoo». Це моя улюблена група, одна з найулюбленіших груп, бо це легка композиція на якийсь емоціональний посил. Вона легка в запам'ятовуванні, ми беремо офіційну денцпрактику, повторюємо рухи, які знаємо, може, якісь чимо, і повторюємо на сцені». готувалося? готували цей номер? Десь місяць наша команда брала участь 2014 року, два рази брали участь у Коміконі Україн, спеціалізовані заклади на Каверденс. До карантину у нас було десь... Біля восьми виступів за рік. В основному хлопці та дівчата на сцені як айдоли, як зірки. Вони шиють костюми самі, вони вчать самі танці для кей-поп, кавер-денс. У нас немає хореографів. У Запоріжжі дуже багато людей цікавляться аніме, кей-попом. Ми хотіли об'єднати все. Хочеться, щоб людина прийшла і подивилася на красивий косплей, кавер-денс. Все разом – це весело. За словами співорганізаторки заходу Діани Беїшевої, фестиваль Фандомна Наздибанка відвідали 400 людей. Дар'я Пасічник, Владислав Киящук. Новини на Суспільному. Запоріжжя.